بسم الله بسم <تصفيق> الله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم شايخنا الاعزاء كما تشاهدون جينا نصور لكم اليوم هذا الحاج محمد <تصفيق> هذا الخير هذا <تصفيق> <تصفيق> الله الخير زين تبارك الله الله يلاه الله لا حوليه زين, زين. تبارك الله الله يلاه زين اللهم شو مسكين هالبياض على على على, على البياض أغزالات صف الله يسر ليك ودي محمد لا لا زيني تبارك الله اه دابا حيت مجموعين ليه خلينا نشوف يا محمد شويه اا آه. اه بشوية على المسكن بارك الله يرضي شهيدنا الله بالنسبة الناس اللي بغيو يشرو العيد هذه راه حوليه زوينه الناس اللي اللي كيسولو على الحوليه هاي، انتوما كيما كتشوفوا الحوليات زوينين، على خير محمد تالين. لا تغلي يا محمد لا تغلي لا تغلي، لا تغلي، لا لما ما اه لا لما آه. لا لما آه. لما ما إلا ما صايب مع الدراوش مساكين. آه آه. شوف هذا هو عيد الدراوش والله. والله قلتي لي شحال هنا؟ ثمانية وعشرين هذا هو على حسب على حسب سميتو على حسب حولي كله كله دياله. آه أوليك. آه آه. كله ديالها هذا هو هذا خروف يا المولاه آه. الله يستر لا لا لا مزيان لا الله هذه لا لا لا لا صغيرة. <تصفيق> والمرقد لا بلاد بلاد السردي وشي حاجه نقيه كاين هادو الحاجه آه. هما سيدي محمد راه فيهم الكبار فيهم الصغار فيهم كله والإنسان لا. على على لقد جهدوا هذا ماهم حيد عويجو مصيف هذا هذا البروجي تاع مزيد ديال هذا هذا الله ديال الله ديال السينوا هذا ديال الادكو ديالو وهذاك هذا زوال الله راه يخلق ما اش دوزي ديك راه لا لا مزيانين تبارك الله هذا بقى مع مع المحل صغير هذاك هو ان شاء الله ت تخرج برا ثاني ان شاء الله حولي زهينة تبارك الله شك لنا محمد شي واحدة شد؟ جر لينا شي واحدة؟ جروا لا لي جر هاي تبارك الله جر جر جر هايتلق هذاك شطابة ميدر ها الخر ها شوف ها تلين نعمل ها نعمل شوف هذي تلين هذي ده أبا هذي علان ملتب شيف؟ صار في خلق ماشي مشكلة أبا هذي هذي اللي, اللي مصبوعة هذي المواليها هذي هذي حولي زهينة تبارك لا لا حولية زينه كيف ليا وقلت انا غادي نشريها من هنا كاع والله الا هذه من فين غانشوف غتلقى في هذه الحوليه هذه والله الا زينين تبارك الله علاش محمد كاينه حوليه ولكن كاين كاين كانوا في السوق كانوا حولية في السوق لا في السوق لا كان السوق شمسكينه مشات العيون كتشي مشات العيونها اش ما قلت ما كاين تصوري ها اه الناس اودي لا اله الا الله والله الى خير كثير هذا هو الاجر هذا هو اللي يبقى لا الله الله مسكين كان شي واحد اللي بغى يعاون ياك اللي بغى يعاون راه غادي غادي تخلي النمر غادي يتصل بك الناس اه؟ شي حاجه بسبي الله هذاك ذاك كيبقى بينه وبين الله سبحانه وتعالى غادي يتصل مع السيد حد سبيل الله يرحمها والله ديالك أه. خلي ليا ديالك قول لي صفر ستزيد زيد 51 11 97 97 صفر ثلاثة راه غادي لوجه الله داك الشيء اللي لا الناس الناس لا اه الناس الناس ما عنديش قلت لك والله الا الناس بقى الحال الله الا فينا الحال ونجيته. هذاك الشيء لك انا ودي الدراويش لأ... الشيء اللي له. ما بنادم الله يرحم اللي حاجه. بينا غير الله. اللي اللي شي واحد كان درهم خير كثير. المهم مشاهدينا الاعزاء ها انتم كتشاهدوا حوليه زوينه تبارك الله بالنسبه للاستطاع الناس اللي بغات تعيد بالحوليه راه حوليه زوينه مابيعش هو القياس قياس درويش هو هذا ما ديال السنه الحمد لله راه على اللي دروا شي عندنا واخا دبح حوليه ب درهم ولا ب ولا 80000 ولا ولا 40000 ما كتبقى كتبقى التقوى هي اللي كتبقى الله كياخذ منا غير التقوى راه ماشي كياخذ الاضحيه راه واخا تضحي ليه راه كلشي ديال الله يمنك هذي هذي آه يا منين كتذبحها راه كتقول منك واليك فين من هيشه بسبعة راك راك هي سير الله عليك الله الصبر عليك الله الصبر أيام صبر لي يشري عندك مشكل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 هذو والله الا راحوا وليت زين والسيده راه كنعرف ماشي يلا هو دابا من زمان هذا الشيء اللي ولا من يعرفه انا لما كانت شي حاجه شي حاجه نسات قر ما غنقول لكم هذه راه ما بعد منها بالنسبه من لهادي والله الا راحوا وليت زينه المهم الإنسان اللي بغى يتقدى يجي مرحبا به النمره هي كاينه راه اتصلوا بالسيد غادي يتواصل معكم فين كاين البلاصه اللي كاين غادي يجي شو عنده ####هادشي اللي كاين واش كنشكركم تحياتي لكم جميعا... <تصفيق>